Jo estic molt contenta. De fet, amb la professora del meu fill en concret, que és amb la, amb la que tinc més contacte, vull dir, potser durant la pandèmia, i, i ara no tant, però durant la pandèmia, potser ens enviàvem correus, no t'exagero, cada dia, i contestava el moment Vull dir, era, estava molt present. Perquè una de les meves pors també, per exemple, va ser el primer dia, no?, que clar, jo venia de la guarderia, que em deien de quin color havia fet la caca, a quina hora havia dormit, si avui havia estat una miqueta tubeta o no, i que el primer dia va ser golpe de realitat. Sí, va, vale, la taula ha recollir, vale, adeu, fins demà. I era com, i ja està? I no, no, no, no. no. Molt detallat, molt exhaustiu, molt no et preocupis, si hi ha algú que realment eh, ha d'alertar, contacten amb tu ho busquem, no? Jo crec que el tutor a primària busca molt apropar-se a l'alumne, sobretot perquè és molt important establir, i ens adonem no? que per ells és molt important establir un vincle des del començament, perquè després és molt més senzill poder treballar aspectes acadèmics amb ells, no? Si, si un nen d'aquestes edats doncs, està a l'escola, està confortable, està content, està content amb el tutor i té confiança, doncs després tota la resta és molt més senzill. Sempre que hi ha la possibilitat de poder oferir que un professor mantingui la tutoria, ho fem, perquè d'aquesta manera aprofites que durant dos anys una mateixa persona està fent el seguiment d'aquest alumne. Però, de vegades, encara que el tutor canvi, no hi ha cap problema perquè la, hi ha un traspàs d'informació molt important i després hi ha com fils i nexes d'unió, com seria el Departament Psicopedagògic. L'objectiu és aconseguir uh, un aprenentatge el més personalitzat possible. Intentem doncs, fer el màxim de prevenció i de detecció eh, el més primerenca possible de possibles eh, doncs necessitats, no? de possibles trastorns, per poder conèixer més a l'alumne quines són les seves necessitats educatives i vetllar, sobretot, pel seu procés d'aprenentatge i també emocional.